اليوم التلاتة تسعة وعشرين القمر الأمر موجود ببرج الحوت طبعا وجود الأمر بالحوت بدأ من الساعة ستة ونص الصبح امبارح بلغتكم انه في خلو مسار خلو المسار هذا انتهى الساعة ستة ونص مع انتقال القمر كليا لبرج الحوت ورح يبقى موجود فيه ليوم الخميس لما يكون الأمر بالحوت يعني الحظوظ الإيجابية للأبراج المائية بامتياز اللي هن الحوت العقرب وكمان السرطان وبيستفيدوا ايضا كل من الثور والجدي من هاي الحظوظ في حين انه بيتعبوا مواليد برج الحمل وكمان بيتعب مولود برج العذراء شوي مو مكتير يعني بس ممكن تنزل طاقته شوي بالنسبة لليوم ما في عنا زوايا فلكية وما في عنا قلو مسار خلاص انتهى قلو المسار الصبح بكير فإذا اليوم كتير مناسب للخطوات الجيدة الجديدة كمان أولى المبادرات الجديدة. ممكن أنه نعرف يعني معلومة هيك إضافية للكم لما يكون الأمر موجود بالحوت فهذا الشيء بخلينا بالعموم عاطفيين وحساسين وسريعي التأثر فانتبهوا من هاي النقطه ولا تروحوا كثير بمشاعركم وانفعالاتكم لانه رح اشوفكم كثير يعني اليوم ممكن البعض دمعته بتنزل بسرعه البعض بيتحسس بسرعه من اي موقف فحاولوا انكم تنتبهوا ايضا اليوم مناسب للبستنه للزراعه حتى للي حابه تقص شعرها ويرجع يطول الشعر عن جديد كثير للسيدات مناسب اليوم لقص الشعر هاي بالنسبة بشكل عام لألنا. أما هلأ بالتفصيل رح نبدأ مع مولود برج الحمل. للأسف يا حمل يعني اليوم ما نو من أفضل أيامك بالعموم. ورح يستمر شعورك بالملل والتعب طوال هدول اليومين. هلا ممكن تعاني ارهاق تذمر خاصه هذول يلي ما احتفلوا لسه بعيد ميلادهم يعني ممكن تشعر بتعب صحي بعصبيه اكثر من غيرك حاول انك تتجنب الاندفاع والغضب وما تتهور بردود افعالك هلا الحلو انه عطارد موجود عندك عطارد اللي موجود عند الحمل بساعدكن بالدراسه بالمطالعه بيكون تركيزكم كتير اعلى يعني ممكن تكونوا بتلتقطوا المعلومة بسرعة بتفهموها بسرعة حتى يلي حابين يدخلوا مثلا دورات تعليمية حابين تفوتوا معاهد رح تتسهل لكم فرص الانضمام لهذه الدورات رح يكون في عندكم أيضا قدرة على الإقناع وإجراء الاتصالات والتنقلات والسفر الضروري بس ولكن بالعموم مولود الحمل لا تبالغ بإجهاد نفسك وانتبه كثير هلأ بدي اياك لا ما تبالغ بإجهاد نفسك خاصة أنتوا ينبلي لسه ما احتفلتوا بعيد ميلادكم. اما بشكل عام بدي اياكم تنتبهوا كمان من الكلام اللي بتحكوه وخاصه على الصعيد العاطفي، يعني انا بقدر اقول لك عاطفيا يا حمل انتبه من جرح الحبيب، انتبه من الكلمات اللي بتحكيها، لا تتسرع بابداء رايك بالحكم على الاشياء لانك بهاي الفترة ويمكن لأنه طارد عندك أيضا بشوفك عم تتفوه بعبارات جارحة أحيانا بدون ما تقصد عم بتفكر بسرعة وتحكي بسرعة وهذا الشي رح يحطك بموقف الاعتذار فلا تحط حالك بهذا الموقف. من اخبار برج الحمل لاخبار برج الثور. اليوم من الايام الجيده لك يا ثور رغم انه الشمس موجوده ببيت متاعبك. رح تشارك مع الاصدقاء والزملاء بحفله او مناسبه ساره ورح تتعرف لاشخاص جدد. هدول الاشخاص يعني ممكن تكسب من خلالهم صداقات جديده بترجع عليك بالمنفعة حتى على صعيد العمل ورح تستفيد فعلا من علاقاتك بتحقيق رغبة ما عندك خاصة بما يخص الشؤون المهنية رح تحافظ على علاقة جيدة مع المسؤولين وتدفع بمصالحك للأمام أما عاطفيا بعض العلاقات المهنية وعلاقات الزمالة قد تأخذ منحة آخر يا ثور وهيدا الشيء بدك تنتبه له، هلا بيتطلب الامر هون انك يعني معلش اذا حدا من الزملاء عم يتقرب منك او في فرصه عاطفية ما حاول انك تعطيه المجال لحتى يتقرب منك يمكن يكون شخص يستحق. من اخبار برج الثور الى اخبار برج الجوزاء. اكثر تركيزك عم ينصب على عملك وعلى مركزك الاجتماعي وعلى علاقتك مع مدراءك والمسؤولين بشوفك عم تتقرب منهم وعم تثبت جدارتك بالاشياء اللي عم تعملها يلي عم بيدوروا على شغل واللي لسه عاطلين عن العمل رح يكون في عندكم فرصه متاحه ومهمه جدا البعض من الجوزاء يلي بتشتغلوا اعمال حره في عندكم قدره اليوم على ادخال اشياء جديده ب بيسي... بعملكم او باسلوب عملكم. بتمتلك مولود الجوزاء الطاقة والحيوية اللي بتشحنك فيها شمس الحمل وبتنجح بتعزيز مركزك الاجتماعي وقد تدعو المعارف والاصدقاء الى وليمة وفي كمان رح اشوفك محدث بارع وكلامك مسموع. اما عاطفيا فحظوظك العاطفية عالية والاجواء مشجعة للتقدم بعلاقتك وتطويرها الى مستوى اكثر جدية. من أخبار برج الجوزاء لأخبار برج السرطان بتتلقى خبر سار من بعيد وتنشط بالاتصالات البعيدة وقد تسافر إلى بلد آخر أكثر المستفيدين اليوم من مواليد برج السرطان هن التجار واللي بيشتغلوا بالاستيراد والتصدير والسوشال ميديا عم بتفكر كتير هاي الفترة بالعمل وبمركزك الاجتماعي أما عاطفيا فبشوفك مشتاق للحبيب ولكن الأجواء والحظوظ الرومانسية ما عم بتكون داعمة انك تعبر للحبيب او انك تتقرب منه اكثر من اخبار برج السرطان بننتقل هلا لاخبار برج الاسد بشوفك مشغول يا اسد بتنظيم امورك الماليه المشتركه والفرصة عم بتكون متاحة عندك للحصول على مكسب مالي من شراكة أو تعويض وهذا المال قد يكون قرض ربما أو ميراث يعني من مصدر مشترك مع آخرين صحة أحد الأشخاص العزيزين عليك تحتاج منك إلى رعاية أو اهتمام هي الفترة يا أسد عموما في عندك سفر واتصالات خارجية مهمة وإذا كنت بمجال الدراسة أو التدريس يعني طالب بالجامعة أو مدرس أو دكتور بالجامعة فبقول لك إنه عطارد اللي موجود بالحمل عم يشحنك بطاقة وبقوة تركيز عم تدفعك للنجاح والتفوق والتألق، أما عاطفياً بتتوطد العلاقة وبتزداد حظوظك العاطفية وتبدو الأجواء مشجعة إلى حد كبير. من أخبار برج الأسد بدنا نروح هلا لأخبار برج العذراء. بتزول التراكمات والضغوط يلي كنت عم تشكي منها اليومين السابقين كانت طاقتك نازلة شوي. بتركز هلأ على شركات بأنواع على أن الأمر صار موجود ببيت شراكتك بتوقع عقد تجاري بتستفيد منه وقد تدخل بمشاريع مشتركة جديدة بطلب منك هاي الفترة أنك تنتبه لصحتك أو صحة شخص عزيز عليك أما عاطفياً لست في أفضل أجواءك الرومانسية لأنك عم تحس أنه في فتور بالعلاقة ولكن إذا هاي العلاقة مبنية على أسس قوية وإنت عندك رغبة بإتمام خطبة أو زواج لك إنك رح تنجح بإتمامها اليوم أو بكرة يعني بتقدر إنك تقوم بخطوات تسهل هذا الموضوع هلأ إذا كنت عازب فبتعزز علاقة مع زميل أو زميلة بمجال العمل وقد تتطور هاي العلاقة لحب من أخبار برج العذراء مننتقل هلأ لأخبار برج الميزان عم تتراكم الأعمال وعم تتوتر يا ميزان مع ازدياد الضغوط عليك أنا بطلب منك أنك ما تبالغ ببدل الجهود وما تستنفذ طاقتك وصحتك يعني اعملي المهم الضروري فقط لأن الشمس ما زالت بمواجهتك هيدي الشمس اللي موجودة بالحمل عم بتخفض شوي من طاقتك وعم بتسلط الضوء على بعض الأخطاء. هلأ إذا كنت عم تبحث عن عمل فتأتيك فرصة قريباً يعني فما تيقاس وخليك عم بتدور. أما عاطفياً تستطيع إقناع الحبيب أو الشريك بأفكارك وبتتفقوا على خطوط عريضة لرسم مستقبل العلاقة. ولكن أيضاً قد ينجح الحبيب بفرض بعض الأفكار عليك. من أخبار برج الميزان إلى أخبار برج العقرب ترغب في التقرب من الأحبة وتعزيز حياتك الاجتماعية والأسرية والاهتمام بالأطفال اللي موجودين بالعائلة يعني ممكن يكونوا أطفالك ممكن أطفال أخواتك يعني الأبناء أو الأطفال الموجودين بالعائلة لك أو لأحد أفراد العائلة وبتفرح بخبر سعيد عن إنجاز أو نجاح لأحد الأبناء البعض منكم رح يجي مبلغ مالي غير متوقع بطلب منك يا عقرب تهتم بصحتك من هلأ لعشرين إبريل إلى أن الشمس عم بتكون ضاغطة من ناحية ثانية أفكارك ومقترحاتك تلقى القبول عند الزملاء طيلة هاي الفترة أما عاطفيا الحظوظ العاطفية غير داعم الحقيقة وتبدو العلاقة مشوشة ويوجد ما ينغصها ولكن بالنسبة لنساء العقرب ففي عندكم فرصة للحمل من اخبار برج العقرب لاخبار برج القوس، اوضاعك الصحيه عم بتكون ممتازه، اذا كنت مريض بتتحسن وهيدا الشيء رح يشحنك ايضا بطاقه التغيير، مشان هيك عم شوفك من ناحيه ثانيه عندك رغبه انك تعمل تغييرات بالبيت سواء تحسينات او تغيير ديكور او اصلاحات والبعض منكم بيروح لأبعد من هيك يعني بده يغير المسكن بالكامل وينتقل والحظوظ الحقيقة واردة جدا بهذا الاتجاه وكبيرة يعني أي تغييرات بدك تعملها رح يكون في عندك حظ بأنك تحققها والعائلة أيضا عم تتعاون معك الأمر والمشتري داعمين جدا لألك أما عاطفيا الأجواء الرومانسية دافئه وعلاقاتك جيدة مع المقربين البعض يستعد لرحلة أو مناسبة برفقة الشريك تكسر روتين الملل من اخبار برج القوس بدنا نروح هلا لاخبار برج الجدي شايفه عندك نشاط بالحركه بالتنقلات بالسفريات بالاتصالات يعني كثير حركه يا جدي هالفتره وعم بتعزز علاقاتك الشخصيه سواء مع الاخوه او الجيران في موضوع معين يمكن عم بتحاول انك تحله او انك تذوب الجليد بخصوصه بتستفيد ايضا من عمليات بيع صغيره على الصعيد المحلي هذا اذا كنت تاجر تاجر أو بتشتغل بالبيع والشراء أما إذا كنت ناوي تشتري سيارة فحظوظك عالية جدا بالاختيار الأمر ببيتك الثالث يشير إلى نجاح أيضا في الامتحانات والمقابلات وخاصة إذا كنت بمراحل دراسية دون الجامعة أما عاطفيا قد تكون الأجواء العاطفية مشوشة وغير مستقرة يمكن السبب سوء تفاهم حطك أو او وضعك تحت وطاه الشك او بموقف الدفاع عن النفس انا بقول لك احرص على الهدوء في الحوار ولا تحتد في النقاش حتى ما ينقلب عليك من اخبار برج الجدي الى اخبار برج الدلو عم بتركز بالكامل يا دلو على ميزانيتك وطول الوقت في عندك سؤال واحد كيف بدي اعمل مصاري كيف بدي حسن وضعي المالي؟ الفلك ببشرك بفرصة لمكسب مالي من عملك أو عمل إضافي وقد تسترد دين لك أو مستحقات قديمة بتكون الفرص المالية عالية جداً مع وجود المشتري أيضاً بالحوض صحتك بأفضل أحواله فلا تفكر بالامراض، وفكر في كيفيه انجاز اعمالك واهدافك، اما عاطفيا تزداد جمالا وجاذبيه بالنسبه للجنس الاخر، لكن احذر من تصرفاتك المتسرعه وانتبه لردودك العصبيه لانه قد تنفر الاخرين منك. من اخبار برج الدلو لاخبار برج الحوت، بترتاح اخيرا يا حوت وبتتنفس الصعداء اليوم من بعد ما مريت بفترة فيها تعب وأرهاق وملل استغل هذه الفرصة اللي فيها حظوظ عالية جدا وبقدر لك حظوظ مطلقة أيضا وبادر تجاه إنجاز أعمالك والدفع بمصالحك إلى الأمام عم تتصاعد شعبيتك بشكل لافت وعم تكون الأنظار موجهة لإلك تذكر إنه المشتري عندك عم يدعمك بقوة ولكن انتبه أيضا من مؤامرات تحاك ضدك خلف الكواليس لأن المريخ موجود ببيت متعبك أفكارك هاي الفترة متركزة كتير على وضعك المالي ورح تنجح فعلا بجذب المال إليك أما عاطفيا لا تتسرع بإلقاء أحكامك على حبيب تركك أو اختفى وانتظر حتى تعرف السبب لأنه ممكن تكون ظلمته أو ممكن أنه يكون في عنده سبب كثير مقنع وأنت ما بتعرفه فحاول تنطر لتعرف السبب هلأ إذا اكتشفت أنه لا يوجد سبب مقنع لاختفائه اعلم أنه من يتخلى عنك مرة يكرر أو يعيد الكرة فلا تحزن وانطلق لحياة جديدة هاي أخبار الأبراج الـ 12 هلأ بدنا نقول لمولود اليوم مولود 29 ثلاثة كل عام وأنت بألف ألف خير مولود اليوم من مواليد برج الحمل وبتحمل بيوم ميلادك الرقم 2 هذا الرقم العاطفي الاجتماعي يلي بيكون متعلق عاده باحد الوالدين الام او الاب ولكنك مولود اليوم متقلب المزاج وترغب دائما بالتغيير ما بتحب الروتين بتحب التعامل مع الناس بشكل كثير كبير وبتقدر انك تحقق شعبيه بتحب انك تبقى دائما بشخصيه مستقله وروح مشاكسة بتمنى لك تحقيق كل الأمانة يا رب وكل الإنجازات وإن شاء الله بكرة بطلع عليكم بأخبار جديدة